Kaugel kaugel sügaval sinu ja minu sees asub üks maa, kus keegi meist ei ole käinud. Selle maa nimi on Rakk. Ja me ei saagi seal käia, sest see on Rakk, see on üli väike ju. Igatahes selles videos me räägimegi loomaraku ehitusest ja sellest, kuidas Rakk töötab, ehk talitlusest. Loomarak on põhimõtteliselt nagu riik. Kui läheme ühest riigist teise, siis peame selleks ületama piiri. Loomarakku puhul on tema piiriks rakkumembraan. Rakkumembraan ümbritseb iga rakku ja hoiab seda koos. Rakkumembraan koosneb fosfolipiidide kaksikihist ja valkudest ning sellele annavad tugevuse kolesteroolimolekulid. Ja nii nagu riigipiiril on toll, siis siin kontrollivad valgud, millised ained sisenevad rakku ja millised väljuvad. Rakkumembraanis toimub transport kahel viisil. Aktiivne transport ja passiivne transport. Passiivne transport tähendab seda, et näiteks joonid liiguvad tasakaalu oleku poole, ehk lähevad sinna, kus neid on vähem. Ning see ei vaja lisaenergiat Joonid on lihtsalt, et äh, ma ei viitsi pingutada, ma lähen vooluga kaasa. Passiivne transport toimub rakumembraanis paiknevate valgukanalite kaudu. Aktiivse transporti käigus liiguvad joonid sinna, kus neid on rohkem. Kujuta ette, et sa püüad laulu ja tantsupeo ajal trügida trammi või bussi, mis on rahvast täis. Aktiivne transport on midagi sarnast. See nõuab lisaenergiat ja rak peab sellega pidevalt aktiivselt tegelema. Sellest ka nimetus aktiivne transport. 70% rakkust on vesi. Ülejäänud osa on valgud, süsivesikud, lipiidid ja muud ained, millest oleme juba varasemates videotes ka rääkinud. Vee- ja lahustunud ainete segu, mis täitab suurema osa rakku siseruumist, kutsutakse tsütoplasmaks. Aga kuigi suurem osa rakust on vesi, ei ole rak tegelikult päris selline voolav biomolekulide supp, vaid ta on pigem poolvedel ja ka teatud kujuga. Rakku kuju aitab hoida tsütoskelett, mis on tsütoplasmas. Need on sellised võrgumoodi valgud, mis aitavad nii rakku ennast kui ka selle seesolevaid organelle toestada ja liigutada. Nagu igas riigis on oluline infrastruktuur, ehk teedevõrgustik kaupade ja inimeste liigutamiseks, siis rakkusees on selleks võrgustik, ehk peenema nimega endoplasmaatiline retiikulum, ehk ER. See on kogu rakus ja mööda seda toimub rakku sisene ainete liikumine. Sütoplasma võrgustik jaguneb omakorda kaheks – siledapinnaliseks ja karedapinnaliseks. Ühel liikuvad ühed ained, teisel teised. Noh, nagu riigis on võrgustik ja võrgustik. Siledapinnaliselt sütoplasma võrgustikul toimub süsivesikute, lipiidide ja bioaktiivsete ainete nagu vitamiinide ja hormoonide süntees. Karedapinnaliselt sütoplasma võrgustikul kinnituvad ribosoomid ja seal toimub valgusüntees. Loomulikult on ühes riigis oluline tööstus ja rakus on selleks põhimõtteliselt ribosoomid, mis sünteesivad valke. Ribosoomid sisaldavad ribosoomi ehk RRNA-d ja valgumolekuli. RRNA külge seostub tuumast tuleb MRNA ning koodonite järgi pannakse kokku aminohapete järjestus ehk nagu juba enne öeldud, sünteesitakse valke. Cytoplasma võrgustiku kanalid suunavad sünteesitud ainet koltsi kompleksi. Seal antakse valkudele lõplikud omadused kõrgemat järgku näol. Lähemalt vaata ehituse videost. Lisaks pakendatakse need ained öelda, põiekesteks, ehk vesikuliteks ja siis saab neid juba transportida kuhu vaja. Ehk siis põhimõtteliselt on koltsik kompleks nagu postiteenus, mis pakendab ja paneb pakkidele sildid peale, kuhu miski minema peab. Rakkudes on vajalik ka lagundamise protsess. Selleks on rakkudes lüsoomid ühekihilised membraaniga ümbritsetud põiekesed. Lüsosoomid liiguvad ringi ja lagundevad vanu organelle, surnud rakke, antikehadega kaetud baktereid ja nii edasi. Põhimõtteliselt on lüsosoomid nagu autod. Rakk peab kõikide nende protsesside läbi viimiseks ka kusagilt energiat saama. Mitokonder on organell, kus toimub rakku hingamine. Ehk mitokondr toodab hapnikust ja süsivesikutest energiat, mida kasutatakse kogu raku töösoidmiseks. Põhimõtteliselt on mitokondr nagu elektrijaam. Mitokondril on kaks membraani. Välimine on sile ja sisemine, mis on kuruline. Mitokondr on eriline, kuna tal on oma DNA ja oma ribosoomid. Teistel loomarakku organellidel sellist asja pole. Ja seda sellepärast, et arvatakse, et kaks miljardit aastat tagasi oli mitokondr täiesti omaetelav bakter, kes asus elama suurema rakku sisse. Seda kutsutakse endosümbioosi teooriaks. Selleks, et rak teaks mida ja millal ta täpselt sünteesima või pakkima peaks, on tal tuum. Põhimõtteliselt on rakutuum nagu riigivalitsus, mis otsuseid vastu võtab. Rakku tuumas on olemus kogu info, mida on vaja terveorganismi loomiseks. Ehk rakutuum kontrollib rakufunktsioone nagu kasv, metabolism, valgusüntees, jagunemine ja ka kontrollitud rakusurm, ehk apoptoos. Aga bioloogias on ikka nii, et erand kinnitab reeglit. Nii on lood ka selle rakutuumaga. Nimelt kõikidel rakkudel, näiteks punavereliblädel, polegi üldse tuuma. Tuuma pole vaja, sest need rakud ise ei jagune. Kuna tuuma pole, mis palju ruumi võtaks, siis selle võrra on neis rohkem hemoglobiini, Mis tõttu saavad nad rohkem happniku transportida? Ehk siis ehitus ja talitus on oma vahel kooskõlas, nagu rakuteooriaski räägitud sai. Ja siis on rakus veel sentrosoomid. Need on raku tuuma lähedal ja need on olulised just raku jagunemisel, et kromosoomid lahkneksid võrdselt. Sentrosoomid moodustavad kävi niidistiku, mis kromosoomidele kinnituvad ja raku jagunemise ajal kromosoomid raku eri poolustele tõmbavad. Just nagu ühes riigis peavad üksused oma vahel koostööd tegema, et riik toimiks, siis ka rakkustevad organellid oma vahel koostööd. Toon ühe näite. Tuumas sünteesitakse DNA pealt mRNA. Siis mRNA transportitakse tsytoplasma võrgustiku, kus on ribosoomid. Ribosoomid sünteesivad RNA-baasil valgu, näiteks mõne ensüümi, mida on vaja, võibolla lagundamiseks. Siis see ensüüm liigub koltsi mis pakendab selle ensüümi membraani sisse, ehk lüsosoomiks. Seejärel see lüsosoom saab minna ja liituda sellega, mida tal on vaja lagundada. Hiljem läbi rakkumembraani väljutatakse mitte vajalikud ained. Ehk kõik on oma vahel koostöös. Nüüd saidki üles loetud loomaraku ehituses olevad organellid ja nende ülesanded rakudalitluses. Kordame veel kord üle, millistest organellidest rakk koosneb ja mis ülesandeid need rakust täidavad. Tsytoplasma. Vesi ja seal lahustunud ained. Tsytoskelett. Hoiab rakkukuju. Sile ja kare tsytoplasma võrgustik. Ainete süntees. Koljikompleks. Ainete pakkimine. Lüsosoom. Membraaniga ümbritsetud põieke, milles on lagundamist vajavad ained. Tuum. Pärilikuse infohoidja ja kontrollkeskus. Ribosoom. Valgusünteesiks oluline organel, mis koosneb rRNA-st ja valgulisest osast. Mitokondr – kahe membraaniga organell, mis toodab hapniku abil energiat rakuprotsessideks. Centrosoom – vajalik rakku jagunemisel kromosoomide võrdseks lahknemiseks. Aitäh vaatamast ja elame veel!